που αγαπώ τόσο πολύ. Για πες μου, θες να μείνω ή να φύγω. Για πες μου, πριν μας ευρεί το πρωί. Τα αστέρια από ψηλά, μας βλέπουν σιωπηλά. Την νύχτα αυτή που στάθηκε ο χρόνος Τα μάτια σου φώτιά, τα χείλη σου δροσιά Αν φύγει και μ' αφήσει θα Εσένα που σε ξέρω τόσο λίγο Εσένα που αγαπώ τόσο πολύ Για πες μου θες να μείνω ή να φύγω Για πες μου πριν μας σε το πρωί Φρονός. Τα μάτια σου φωτιά, τα χείλη σου δροσιά, αν φύγει και μάθησεις τα είμαι μόνη.